ربالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتے کہ الزیح خلاق المتا الحیات لیبلوکم یب الحکم اکم بے شک میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ میں دیکھوں کہ کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا بندہ برے عمل کرتا ہے تو یہ دنیا ہماری امتحان کا ہے کہ یہاں پر کسی بھی بندے نے رہنا کوئی نہیں ایسے یہ بات آپ نے بھی سنی ہم نے پڑھی بھی بیان بھی کی کہ وہ بندہ اہمک ہے جو دنیا کو اپنا ٹھکانا سمجھتا ہے یہ دنیا ایک پل کی مانیہ ہے اور سمجھدار بندہ جو ہے عقل مند بندہ جو ہے وہ پل کے اوپر سے گزر جاتا ہے چونکہ پل کا مطلب ہی ہے یہ آپ کو گزارنے کا ایک راستہ ہے بیوقوف انسان ہے وہ جو پل کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے آج تک نہیں دیکھا کہ پل کے اوپر کسی نے گھر بنایا ہو اور یہ انسان اتنا بیوقوف ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں लिए گاہ کے لیے رب تعلی کی عبادت کرنے کے لیے دی گئی اس میں ہم دنیا بنانے میں لگتے ہیں تو ہم جو ہے سب سے پہلے نا ایک خواب دیکھ لیتے ہیں سوچ لیتے ہیں ایک ذہن میں اسکیچ بنا لیتے ہیں کہ یار جب ہوش سنبھالی ہے میرا اچھا کاروبار ہونا چاہیے میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے سٹیٹس ہونا چاہیے اور ایک نام ہونا چاہیے یہ خواب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ باتیں ہم ذہن میں سوچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان چیزوں کو پورا کرنے میں ہم ساری زندگی جو ہے اپنی تباہ کر دیتے ہیں ساری زندگی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کر کے یہ دنیا اکٹھی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے پتہ کوئی نہیں جی ہمارا مال کمایا ہوا کس کس نے اڑا لیا ہے باتیں بالکل سیدھی سی ہیں وہ کسی سیانے نے بولا تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے آپ تمام احباب یہاں پر کچھ لینے آئے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو کچھ بتائیں تو جناب دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد جو رب تعلیٰ نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اب یہاں پر جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو گلی جس گلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس گلی میں آپ کا کیا خیال ہے صرف ہمارا ہی اس پہ وہ ہے قبضہ ہے کسی اور کا نہیں تھا ہم سے پہلے پتنی کتنا آئے کتنا گئے ہم بھی آئے ہم نے بھی چلے جانا ہے تو زندگی ایسی گزار کے جائے کہ مرنے کے بعد اتنا تو ہمیں یقین ہو کہ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے جگاجیلا لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اور ربطالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے جس رب نے ہمیں سانس دی ہے جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے جس رب نے ہمیں عقل دی ہے بینائی دی ہے جس رب سے ہی سلامت دی ہے اتنا اس کی کرم نوازی کے باوجود اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کر لیں کتنا بڑی بے وفائی ہے تو یہ جو ہم جو مال اکٹھا کر کے مال کو جوڑ جوڑ کے سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ جمع عالم و جو بندہ مال اکٹھا کرے پھر اس کو گن گن کے رکھے وہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ مال اکٹھا کرے پھر اس کو بار بار گنے گن گن کے رکھے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے حضور پاک للاۃ وسلام دو جہانوں کے سردار تمام خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں لیکن پوری زندگی میں آپ کے اوپر کبھی زگاد فرض نہیں ہوئی آپ نے مال کبھی رکھا ہی نہیں اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہو کر دیکھے حضرت جی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہوتی ہے ہم زکات بھی کھا جاتے ہیں کتنا کتنا بڑی بے وفائیاں ہم زندگی میں ایک دن میں کر جاتے ہیں لیکن اس کی کرم نوازی ہے وہ کہتا بندے جو کر نہیں کر لے جیسے تو, تو میرے کو لانا ہے نا پھر میں تم کو پوچھا گا تو کی کر کے جی دنیا میں تو ہم بچ جاتے ہیں بہانے بنا لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں قبر میں ہے کسی کے پاس جناب وہاں پر آپ بچ جائیں گے چلو ساری باتیں چھوڑیں مجھے یہ بتائیں آپ اس بادامی باغ میں رہتے ہیں داتا نگر میں رہتے ہیں یہاں کا جو چیئر ہے اگر اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے آپ اس محلے میں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ایم پی اے کے ساتھ لڑائی ہو جائے ایم ایل اے کے ساتھ ہو جائے صدر کے ساتھ ہو جائے وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے یہ تو بڑی دور کی بات ہے اس گلی میں اگر کوئی چودھری بندہ رہتا ہے اگر آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا تو آپ محلے میں رہ نہیں سکتے ایسے ہی یار میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا بالکل ایسا ہے تو یار اگر دنیا دار کے ساتھ ہماری نہ بنے اور ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے اس محلے میں نہیں رہ سکتے جس کا یہ جہان بنایا ہوا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ہی بگاڑ دیں تو ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا کہاں سے ہم زندگی آسان گزار سکتے تھے رب کے ساتھ ہی ہم نے بگاڑ کے رکھ دی رب کے رسول کی نافرمانیاں کر کر کے حضرت جی ہمارے دل ہو چکے ہمارے چہرے ہو چکے اور کسی کو خوف نہیں ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو خوف نہیں ہے کہ یار میں نے اس دنیا سے جانا ہے سے کسی کو خوف نہیں ہے کہ یار میرا بھی حساب و کتاب ہونا ہے میں نے بھی اپنا حساب و کتاب دینا ہے حضرت جی یہ جن بچوں کے لیے ہم اتنے اکٹھا کر رہے ہیں نا انہوں نے مرنے کے بعد ہمیں دو منٹ گھر میں رکھنا بھی نہیں ہے کہے کہ بھائی اٹھاؤ جلدی اس کو لے جاؤ یہاں سے اور دفنانے کے بعد پانچ دس منٹ بھی کوئی بندہ قبر پہ رکتا نہیں ہے کہ یار نیا نیا بندہ آیا ہے چلو تھوڑا دل لگ جائے اس کا یہاں پھر اس کے ساتھ بیٹھ دیتے نہیں ہوتا یہ سن سات سو ہجری میں مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے تصنیف فرمائی اور حقیقت پر مبنی ایک ایک بات سن سات سو ہجری اور آج چودہ سو بھی ختم ہو چکی ہے آپ لکھتے گئے کہ ایک بندہ اس نے دنیا بڑی کمال لی بڑا مال و دولت اس کے پاس لیکن اس کی خوش قسمتی کہ وہ علماء کے پاس بیٹھتا تھا دانا لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا تو اس نے جب دیکھا نا کہ اب میرا وقت نظا آ ہے اب میرا آخری وقت ہے تو اس نے نا مشورہ کیا کہ یار میرے بچے جو ہیں وہ عیاش پرست ہیں مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد جو ہے میرے دولت کو جو ہے غلط راستے پہ لگائیں گے تو میں کیا کروں تو انہوں نے بولا کہ آپ نا یہ کام کر لیں انشاءاللہ شاء آپ کا جو ہے نا معاملہ آسان ہو جائے گا تو اس نے اپنے چاروں بچوں کو بلایا وقت نزا سے پہلے ان کو بلا کرنا دو وصیتیں لکھی اب مرنے والے کی وسیعت جو ہے اس پر ہر بندہ جو ہے نا عمل کرتا ہے کہ یار جاتے ہوئے یہ کہہ گئے اس پہ عمل ہونا چاہیے تو اس نے دو وصیتیں لکھی ان کے اوپر لکھا کہ ایک وصیت نماز جنازہ سے پہلے پڑھنی ہے اور ایک وسیعت جنازہ پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے تو ویسے ہوا وہ بندہ فوت ہو گیا اب وصیت جو تھی ان کے بچوں کے پاس تھی مولوی صاحب ایک آئے جی جناب نماز جنازہ پڑھانے لگے تو بچے نے آواز لگائی قاری صاحب یہ بابا جی کی وصیت ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جنازے سے پہلے جو ہے میری یہ وصیت پڑھی جائے تو مولوی صاحب نے حضرت وہ چٹھی کھولی وصیت دیکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ میرا جنازہ پڑھنے آئے اور جنازہ نہ پڑھے میری ساری مال و دولت اس کو دے دینا اور جس نے سنا سارے دنیا دار تھے جیسے ہم غریب کا جنازہ کوئی نہیں جاتا امیر کا جنازہ کہیں سے بھی تھوڑی سی خبر مل جائے پہنچ جاتے ہیں اور پھر جنازے کے بعد حضرت جی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کسی خوشی پہ آئے ہوئے ہیں حالانکہ پہلے یہ رواج نہیں تھا اور پھر ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی جان میں بھی آیا جے جی تسی بھی آنا ہے یہ رواج آج چل چکا ہے آدھا تو پونا پونا گھنٹے نماز جنازے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. گپے لگا رہے ہیں. اور غریب کا جنازہ ہو آگے سے گزر جائے گا کوئی بندہ جائے گا رہے. تو میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ملتا یا امیر کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے جنازہ تو جنازہ ہی ہے جس کا بھی ہو تو خیر وہ وصیت پڑھی گئی کہ جی جو بھی نماز جنازہ پڑھنے آئے اور نہ پڑھے مال و دولت اس کو دے دینا سب نے بولا جیسے ہم بن جاتے ہیں مفتی کے یار کوئی نہ یہ فرض کی فایا ایک نے پڑھ لیا سب کا ہو گیا کوئی اور پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا فری کی دولت مل رہی ہے یہ کیوں چھوڑیں ایک, ایک ایک ایک کرتے کرتے سارے جو ہے نا سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے اب رہ گئے پیچھے بابا جی جو مرے ہوئے ہیں اور اس کے چار بچے اور ایک مولوی صاحب تو بچوں نے سوچا کہ یار ہمارے بابا نے ساری زندگی ایک کر کے اتنا مال و دولت اکٹھا کیا اور اچھی ہمارے ساتھ گیم کر گئے ہیں کہ مرنے کے بعد سارا کچھ ہی عوام پہ لٹانے لگے ہیں اور سارے لینے کے لیے تیار ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں تو انہوں نے ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا جائے کہ سارے بابا جی کی دولت لے کے دوڑنے لگے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں ہم بھی پڑھ لیں کے بعد میں کسی اور کا ہی سارے ثواب کر دیں گے ایک ایک ایک ایک کرتے چاروں بچے جو ہے نا اسی لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے جدھر پیسے لینے والے تھے لاؤ جی اب رہ گیا مرے ہوا بابا تو پیچھے مولوی صاحب اب مولوی صاحب بے چارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے جی, نماز جنازہ کیسے پڑھیں سب کو بولا کہ او اے اللہ دہ بندے ہو اوے دولت کے پیچھے بھاگنے والے چلو باقی تو جدھر رہ گئے تمہارا تو ابا ہے یار تم تو آج یار وہ کہنے لگے نہیں ہمیں پیسہ چاہیے لوگ پیسہ لے جائیں اور ہم نماز جنازہ پڑھ کے ہاتھ ملتے رہیں وہ بھی در کھڑے ہو گئے اب مولوی صاحب بے پریشان کھڑے ہو گئے کہ کوئی بندہ آئے اور نماز جنازہ پڑھے تو وہاں سے چار اللہ والے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نماز جنازہ رکھا ہوا ہے لوگ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں مولوی صاحب جنازے کے پاس کھڑے ہیں آ کے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جی یہ یہ معاملہ ہے المختصر وہ جو اللہ والے تھے وہ جو بزرگ تھے صوفی تھے انہوں نے بولا چھٹو جی اسی کی کرنا دولت لے کے مولوی صاحب کھڑے ہوئے اسے پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اب وہ چار صوفی ایک مولوی اور آگے مرا ہوا بابا نماز جنازہ ہو گیا اور ادھر سارے دولت کے متلاشی دولت کے بھوکے اور اس کے بچے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے کہ نماز جنازہ ہو اور ہمیں دولت ملے نماز جنازہ ہو گئے تو بچہ پھر بولا کہ قاری صاحب بابا جی کی ایک اور وسیعت تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس وصیت کو پڑھا جائے تو قاری صاحب نے وہ بھی وصیت پڑھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میری پہلی وصیت منسوخ ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے اس پہ عمل کیا جائے جس جس نے میرا نماز جنازہ پڑھا ہے میری ساری مال و دولت ان میں تقسیم کر دی جائے تو وہ ہاتھ ملتے رہ گئے سارے اور وہ جو اللہ والے تھے جن کی کوئی نیت نہیں تھی پیسہ لینے کی وہ تو نیکی کے چکروں میں تھے ہم ذرۃن خیر کہ اس دن ذرہ برابر جو عمل ہوگا نا وہ بھی تولا جائے گا اس کا بھی وزن کیا جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے جنت کی خوشیاں ہیں وہ تو نیکیاں ڈھونڈتے گئے دیکھیں اب یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جن بچوں کے لیے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں جن بچوں کے لیے ہم نماز بھی چھوڑ رہے ہیں قرآن بھی چھوڑ رہے ہیں حج زکوۃ چھوڑ رہے ہیں روزے چھوڑ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ہیں جی مال گندا ہو اس کو اچھا کر کے بیچ رہے ہیں بچوں کے لیے مرنے کے بعد بچوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے جی ہم نے تو دنیا سے وہ وہ بندے بھی جاتے دیکھے ہیں جن کے جانے سے جان جاتی تھی چلے گئے تو جانا ہم نے بھی ہے موت کا وقت مقرر ہمارے لیے بھی ہے تو یہ جتنا بھی میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مال جن کا کاروبار ہے کوشش کریں کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے اب والا اولاد کو فتنا محبت کرو گے تو یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا وہ کمائیں جو حق اور حلال کا ہے اور اپنے رب کو ناراض نہ کریں رب کے رسول کو نہ ناراض کریں اور جتنا بھی میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو نہ یہ ہاتھ باندھ کے کہوں گا یار یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کی قدر کو ان کی خدمت کو اب میں بات بعد میں کروں گا صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بات یہ کرنی نہیں چاہیے کسی کے دل پہ جو ہے نا گولی کی طرح یہ بات لگے گی کسی کو کنجر کی طرح لگے گی لیکن کیا کریں لیکن کیا کریں مجبوری ہے کرنی پڑتی ہے جتنے بھی بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا وہ بندے ہاتھ اٹھائیں جن کے والدین زندہ ہے میرے زندہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آواز نہیں جا رہی پیچھے جن کے والدین زندہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اب جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے جی صحیح اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونے سے پہلے اپنے والدین کے پیر دبا کے سوتے اتنا بڑا مجمع اور ہاتھ اٹھے صرف پانچ سے چھ یار یہ زیادتی نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ یار جن ماں باپ نے ہمیں اتنا بڑا کر دیا جن ماں باپ نے ہمارے لیے رات اور دن ایک کر دیا لوگوں کی گالیاں سنی اپنے آپ کو ختم کر دیا ہمارے لیے ہماری محبت ان کے ساتھ صرف یہ رہ گئی ہے کہ والدین زندہ بھی ہیں لیکن ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے وہ ایک بچہ نا حضور پاک علیہ صلاح و کی بارگاہ میں گیا عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے میرے ابا حضور جو گئے وہ میرا پیسہ بڑا اڑاتے ہیں اور روایت میں اس کی وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسے جو تھے اس کے باپ کے نہیں تھے مطلب کہ اس نے خود ہی کمائے تھے اس کے باپ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا تھا تو حضور پاک علیہ صلاح و کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ابا ہمارے پیسے اڑا جاتا ہے اور ہمیں حساب نہیں دیتا وہ بچہ گیا جا کے کہنے لگا یار رسول اللہ میرے ابا حضور پیسے لے جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں حساب نہیں دیتے میں کیا کروں اب یہ جو سوال تھا اس کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ دو یا نہ دو دو یا نہ دو لیکن حضور پاک رہی صلاحت و سلام نے تا قیام قیامت آنے والے ہر بچے کو یہ بتا دیا کہ یہ ذہن میں خیال بھی نہ آنے دینا حضور پاک رہی صلاحت و سلام نے فرمایا کہ اے بچے تو اور تیرا مال دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہیں وہ چاہے جو مرضی کرے آج ہماری حالت اس طرح نہیں ہو چکی جی اگر ہم دس روپے کمانے والے ہوں پانچ ابے کو دیں تو ہم پوچھتے ہیں ابا کتنے خرچ کتنے ابا داستے داست یار جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کیا ہمارا باپ ہم سے پوچھتا تھا وہ تو بلا حساب ہمیں دیتا تھا کہ جا بچے لے جا جدھر مرضی خرچ کرنے کا وہ تو کوشش کرتا تھا کہ یار میرا بچہ پورے محلے میں سب سے اچھا دکھنا چاہیے میرے بچے کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے اس نے اتنا ہمارے ساتھ محبت کی اتنا ہمارے ساتھ شفقت کی پیار کیا ہمیں ٹائم ہمیں وقت دیا رات کے پچھلے پہر جب سکون کی نیند سوئے ہوتے ایسا تھوڑی سی ہماری آ نکلتی ہے نا تو ماں جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ مدت ہو گئی میری ماں رات کو سوئی نہیں ایک بار جو میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے جی ماں باپ کے تو یہ احسانات ہیں کہ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک اور آپ کی حکا میں یقین جانے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا ہی لطف آتا ہے اور رونا آتا ہے کہ یار سات سو ہجری میں انہوں نے کتاب لکھی اور آج وہ ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں حقیقت ہے ساری باتیں انہوں نے مشاہدات کر کر کے یہ سب کچھ لکھا تھا وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک نا بندہ صحن میں کام کر رہا اور اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ سہن میں بیٹھا ہوا تو جب چھوٹے بچہ ہوتا ہے نا جی وہ جب پہلی بار بولے نا تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھا میرا پتھر بولتا ہے میں بولنا سیکھے ہیں پھر توتلی زبان ہوتی ہے عموما تو وہ باپ جو ہے سین میں کام کر رہا تھا بچہ توتلا پہلی دفعہ بولا تو شاید اس کو پہلے علم تھا یا نہیں تھا اس نے ابے سے پوچھا ابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ابے نے نا پہلے اس کا ماتھا چوما پیار کیا مسکر آیا, خوش ہوا اور بڑے ہی شفقت کے ساتھ بتایا کہ بیٹا دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے کبا بچے نے پھر پوچھا ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے باپ نے پھر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ماتھا چوما سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر بولا کہ بیٹا دیوار پہ قبا بیٹھا ہوا ہے المختصر اس حکایت میں یہ لفظ لکھے ہوئے کہ چالیس مرتبہ بچے نے پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ابے نے چالیس مرتبہ ماتھا چوم کے محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ بتایا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے وقت بدل گیا ابا بزرگ ہو گیا بچہ جوان ہو گیا تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ وہ بزرگ تھا آنکھیں جو ہے بالکل ختم ہو گئی جھک گیا اب وہ چار بھائی پہ بیٹھا اور وہی منظر کہ اس کا بچہ کام کر رہا تھا اور وہ چار بھائی پہ بیٹھا تھا دیکھا کہ دیوار پہ تھے کبا آ گیا پھر اس نے بولا کہ یار اس نے مجھ سے پوچھا تھا چلو آج میں پوچھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے تو اس کے ابے نے نا آواز لگائی پتر گل سنی ذرا تو جیسے ہم کہتے ہیں وہ اب آ رہے ہیں جی باپ بلائے آ رہے ہیں ابو جی آ رہے ہیں تلخ لینجا اس نے بولا ابا آ رہے ہیں اس کے باپ نے بولا بیٹا بات سن لے میری تو باس گیا کہتا جی ابا جی بولے کہتا کہ بیٹا میری نا آنکھیں عمر کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں نظر کچھ نہیں آتا تو میں نے اب تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے ذرا بتا یہ دیوار پہ کالا کالا کیا بیٹھا ہے اس نے بڑے تلخ لہجے میں بڑی سختی کے ساتھ بولا ابا دیوار تھے کباب بیٹھا ہے بڑی سختی کے ساتھ تو باپ اندر اندر رونے لگا کہ یار دیکھو جب اس نے پوچھا تھا میں نے کس طرح بتایا اور جب میں نے پوچھا اس نے کیا کیا اسے بولا چلو ایک دفعہ ہوا دوبارہ پوچھتا ہوں پھر کیا کہتا ہے کہنے لگا پتر میں مینو نہ سنتا بھی نہیں میں نے سننا بھی تیرے کانوں سے ہے کان بھی رہ گیا ذرا قریب آ کے بتانا دیوار میں کیا بیٹھا ہوا ہے تو بچہ جو تھا وہ قریب آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جی نہیں سنتا تے نہ سن بہ یا آرام نال ٹیکے تو سکون نہیں ہے خیر دیوار تک بیٹھا ہوا ہے باپ تھا بزرگ تھا رونے لگ گیا پھر بچہ بھی نرم ہو گیا کہنے لگا ابا جی ارے چون رونے والی گل ہے کوئی تو رون گئے جی. پھر اس کا جو بوڑھا باپ تھا کہنے لگا بیٹا مجھے پتا کس بات پہ رونا ہے بالکل اسی طرح جب تو چھوٹا تھا تو بولنا سیکھ رہا تھا تو نے چالیس مرتبہ میرے سے پوچھا تھا کہ ابا اب دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے اور میں نے محبت کے ساتھ پیشانی چوم کر کہا تھا کہ بیٹا دیوار پہ قوا بیٹھا اور میں نے دو دفعہ ہی کیا پوچھا تج سے وہ بھی نہ برداشت ہو اور تو دو, دو دفعہ ہی نہ کہہ سکا او بھائی ذرا بتاؤ تو سی. آج جب ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھائی بہہ آرام نہ ٹک کے بہہ تو سکون نہیں ہے یار ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ جب ہم چلنا سیکھتے ہیں گر جاتے ہیں وہ ہمیں پھر پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں کبھی باپ نے تو نہیں کہا نہ کہ چلنا نہیں آتا تو بیٹھ جا سیکھ جائے گا بلکہ جب ہم چلنا سیکھتے ہیں جب ہم بیٹھنا سیکھتے ہیں ہمارا باپ جو ہے گا ہمیں گاڑی کے آگے بٹھا کے لے جاتا ہے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا ہے کہ بھائی میرا پتھر آج چلنا سیکھا ہے آج میرا پتر بولنا سیکھا ہے یار آدھی زبان سے ہم بات کریں ہمارا باپ ہماری وہ خواہش پوری کر دے اور جب وہ ان کو دینے کی باری آئے اور ہم کہیں کہ جی اے چار دن تو کٹا دے چار دن تو کٹا دے چار دن تو کٹا دے, دے یار مہنگائی بڑی ہوئی پئی ہے گزارا نہیں ہوتا یار صرف معصومانہ سوال ہے کہ جب ہم دس دس پندرہ پندرہ بچے ہوتے تھے کیا ہمارے باپ نے کبھی یہ کہا تھا کہ یار اب رہی ہوا لینا کل نہیں پرسوں کھا لینا جی پورا گلا کلا ابا پالیاد لیکن پورے کلے کو کلا ابا نہیں پالیا جاتا وہ نہیں یار چار دن دو کٹا دے چار دن دو کٹا دے میرے بچے بہت زیادہ نیار ایسا نہیں ماں باپ اور باپ جو ہے نا جی میں حقیقت بتاتا ہوں کہ باپ جتنا اپنے بچے سے پیار اور محبت کرتا ہے نا شاید اس دنیا میں کوئی بندہ کرتا ہوگا یہ حضور باقریہ صلاط وسلام نے روایت بیان کی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ صلاط وسلام آپ کو جب پیدا فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم آو نہ میں تمہیں تیری اولاد کی زیارت کرواتا میں تمہیں تیری اولاد کی زیارت کرواتا ہوں ذرا آج, ہوں آج فرشتوں کے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں اس وقت سارے جتنا بھی بندے ہیں نا سارے انسان وہ نور کی شکل میں تھے ایک نور تھے سارے تو وہ سارے نور ایک جگہ جمع تھے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں بیچ میں نا ایک نور جو ہے نا وہ بہت چمک رہا تھا اس کی روشنی زیادہ تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا فرشتوں یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا داود ہے حضرت داود علیہ السلام تو اچھا بڑا خوبصورت ہے خوبصورتی نمایاں ہے تو بتائیے اس کی عمر کتنا ہے تو انہوں نے عمر بتائی تو حضرت آدم علیہ السلام کے سے کہنے کی کہ عمر بہت تھوڑی ہے خوبصورت ہے عمر بہت کم ہے لہذا ایسا کرو کہ میری عمر میں سے چالیس سال نکال کے نا میرے اس بیٹے کی عمر میں درج کر دو تو فرشتوں نے اللہ کی طرف دیکھا اللہ نے فرمایا جیسا میرا بندہ کہہ رہا ہے ویسا کر دو چالیس سال نکالو اور اس کے بیٹے کی عمر میں درج کر دو انہوں نے چالیس سال نکالے بیٹے کی عمر میں درج کر دیا وقت نزایا بابا جی کو فرشتے لینے آئے ان نبیوں کو بتاؤ تھے ہماری عمر کتنا ہے انہوں نے بولا ابھی تو میرے چالیس سال رہتے ہیں تو فرشتوں نے بولا کہ بابا جی آپ نے تو وہ چالیس سال اپنے بیٹے کے نام کر دیے تھے وہ تو اب آپ کے نہیں لے چلے گئے تو پھر اس حدیث سے جو ہمیں درس ملا جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ بھائیو باپ کا نا بس نہیں چلتا نہیں تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے نا اپنے بچوں کے نام لکھ کے چلا جائے اس کا بس نہیں چلتا بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کی خوب تسلی ہو دنیا دار پاری زردے کتیاں دے گل ڈلی ہو بھوک بھوک حویلی کلی ہو تے ہوچ نصیر جدوں سے بہ جانی تھر تھلی ہو بھائی جان جیتے تو ماں باپ کی قدر کوئی نہیں کرتا مرنے کے بعد رونا کرلانا قبرستان جانا الٹے پاؤں واپس آنا اتنا چالیس چالیس سو سو دیگے پکانے کے کس کام کی ہے جب وہ زندہ تھے ان کو پوچھا نہیں تنے ان کی خدمت نہیں کی اگر یہ خدمت ان کے جیتے جی کرتا میں یہ مانتا ہوں ان کی دس سے بیس سال عمر مزید بڑھ جانتی کہ یار میرا بیٹا میری خدمت کرتا میرا بٹا بیٹا میری خ... میرا خیال کرتا ہے بھائی ہو ماں کا بھی مقام ہے ماں کی بھی عزت کریں باپ کی بھی کریں ہاں جی تو یہ پیغام تھا میرا تمام احباب کے لیے میرے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں نا